Київський музей «Сновий день» відкриває виставку, присвячену генію минулого століття Сергію Параджанову, та дає власну інтерпретацію творчості маєстро. Подробиці далі у сюжеті. Легендарному режисеру та автору культового українського кіно «Тіні забутих предків» цього року виповнюється 90 років. На честь річниці Київський музей «Сновидінь» організував виставку-колаж під назвою «Параджанов. Сновидіння 21 століття». Більшість експонатів створив відомий фотограф Юрій Мечетов. Сергій Параджанов був його другом, вчителем, про якого він ще в 2009 році написав книгу-фотоальбом «Сергій Параджанов. Хроніка діалогу». Концепція цієї виставки заключається в тому, щоб донести до зрителя, що в принципі сама фантазія людина про себе втрата більше, ніж його біографічність. Проект дуже багато гранний, з різних сторон на нього можна дивитися. Готували виставку два місяці. Підтримати презентацію прийшли відомі кінокритики, актори, друзі та навіть дружина Сергія Параджанова. Цінність великої цих роботи стоїть в тому, ну, що вони вас створюють, вот дом эбиталіще гніздо э, э параджановське Відвідувачі експозиції зможуть побачити фотографії з подорожей по Україні, знімальні майданчики, переглянути фільми, які присвячені життю та творчості митця це центр басейн, центр двора, в якому живу Фараджанов. Ми його наповнили його цитами і словами. І можна поиграти таку якоби предсказательну ігру, взяти удочку і поймати какую-то цитату. Важна на що та підскажет, какое-то напутственнее слово даст. Виставка триватиме до 16 березня. Ольга Коломоєць, Іван Мотриченко, телеканал 112 Україна.